سلام به همه علاقمندان کریپتوکارنسی شما ما رو داریم از کانال کریپتو پاندر در یوتیوب تماشا میکنیم خوشحال هستیم که با یه ویدیو دیگه در خدمتتون هستم امیدوارم که دو تا ویدیوی قبلی که مربوط به سفتا سد معاملگری رمزرز ها و معادل صحیح کریپتوکارنسی به زبان فارسی بوده رو دیده باشید و در این حال این ویدیو ها رو هم پسندیده باشید پیشنهاد می که ما رو در شبکه‌های اجتماعی یوتیوب، آپارات، تلگرام، لینکدین و توییتر دنبال کنید. آدرس تمام این شبکه‌های اجتماعی سمت راست پایین و در توضیحات این ویدیو یادداشت شده. خب امروز می‌خوایم در خصوص خرید و فروش بیت کوین با ریال با هم صحبت کنیم. چیزی که در خیلی از معامله گرا هست علت این که شاید تبدیل ریال به دلار یا یورو و بردن اون توی یک اکسچنج خارجی و خریدش بسیار کار دشواری باشه و هزینه بر و کارموزهای سنگینی رو شما پرداخت بکنید خب راحت تر راهش خرید این عرض یا سایر آلت کوین با ریال هست تعدادی سایت در داخل کشور وجود داره که اینا با یه مجوز رسمی شروع به فعالیت کردن، سابقه خوبی دارن و میتونید از اونها برای معاملگریتون استفاده کنید. در نظر داشته باشید اولین چیزی که توی این حوزه به چشم میخوره بحث‌های امنیتیه. اینکه کسی بیاد توی کانال تلگرامی یا یه سایت نامعتبر تا یا توی فرومی به شما بگه که من این میزان مثلا بیت کوین اتریوم ریپل دارم حاضرم با این قیمت با شما مبادله کنم اول پول رو بزنید بعد یعنی ریال بفرستید بعد من و رمز ارزو برای شما ارسال میکنم یا بالعکس اول رمز ارزو برای من ارسال بکنید و بعد من برای شما این میزانو میزنم یه مقداری با احتیاط رفتار کنید نمیگم اکثر این موارد ختم به کلاهبرداری میشه ولی میتونم به جرت بگم که تعداد زیادین که، از این طریق مال باخته شدن و خب به مراجع قانونی مراجعه کردن تا بتونن حق و حقشون رو بگیرن نکته مهم هم که من میخوام خدمت شما بگم بحث سلب مسئولیت و ریسک معامله این که شما یه ارزی رو بخرید این بره بالا یا بیاد پایین هیچ ربطی در وهله اول به در وحله اول به این کانال کرپتوفاندر نداره سایر شبکه‌های اجتماعی که مربوط به ما هستن و قاعدتاً به اون سایتی هم که به شما میفروشه اینو هیچ ارتباطی نداره پس ریسک معامله‌گریمون همینجا بر عهده بگیریم بپذیریم جاهایی که خطا می‌کنیم و درس بگیریم ازش در این حال هم جاهایی که با ریسک خودمون برنده یا سود خوبی کسب کردیم به انتخاب خودمون افتخار کنیم دقیقاً همون اتفاقی که در بازار بورس تهران میفته شما یه سهمی رو میخرید میره بالا یا میاد پایین کارگزار هیچ دخالتی در بالا پایین رفتن سهم شما قیمت سهم شما یا سود زیان شما نداره اون حقل عمل خودشو میگیره و دقیقا این موضوع اینجا هم مستاق داره پس به عنوان یه معاملگر حرفی اصول این مورد رو مد نظر داشته باشیم و دقت بکنیم خب من یه نمایی از این کانال یوتیوب اون به شما نشون بدم کانال یوتیوبی که من بارها بارها به عنوان کرپلو به شما یاد آور شدم یه همچین شکل شمایلی داره توی قسمت About ما اومدیم توضیح دادیم که در این کانال از سفت و سد معاملگری رمز عرض ها رو میخوایم آموزش بدیم و در ادامه به استیبل کوین ها، توکن ها، استیو ها، آئیسیو ها، ایردراب ها و سایر آل کوین ها پر میپردازیم ریسک معامله گری بر عهده سرمایه گذار این کانال همونطور که گفتم هیچکونه مسئولیتی در این نداره معرفی وبسایت ها اپلیکیشن ها رمز ارزها یا سایر خدمات بازار رمز ارزها دلیلی بر تایید عمل کرده اونها توسط این کانال نیست و صرفا جهت معرفی آنها جهت آشنایی بیشتر مخاطبین است پس اینو در نظر داشته باشیم از طریق شبکه‌های اجتماعی که سمت راست بالای تصویر الان می‌بینید میتونید ما رو دنبال بکنید خب من به با عنوان نمونه وارد یکی از این سایت هایی میشم که مدت زیادی به عنوان درگاه فروش رمز ارز داره فعالیت میکنه مطابق ادعایی که این سایت داره میگه بالا بر 5 هزار معامله انجام داده ده هزار تا مشتری داره و جمع مبادلاتش بالا دی میلیارد تومان هست اپلیکیشن داره یه اپلیکیشن قابل نصب روی موبایل هست و وبسایتی که میبینید من دارم به شما نمایش میدم لینک این سایت رو من زیر همین ویدیو توی دیسکریپشن میذارم از طریق همین لینک اقدام کنید دقت کنید سایت ها حالا با عنوان مشابه با یه دیکته کوچیکی که تغییر میدن توی آدرس یو میتونن کار فیشینگ انجام بدن کلاهبردارا پس پیشنهاد بهتون میکنم که توی نوشتن آدرس سایت دقت کنی ترجیحا میتونید از لینکی که من این زیر گذاشتم کپی پیست کنید و استفاده کنید خب برای اینکه توی این سایت بتونید معامله گری انجام بدین ابتدا باید ثبت نام کنی بعد احراز هویت بشه همون KYC که در ویدیوی سفر تا صد معاملگری رمزارزها ها گفتم امیدوارم که اونو دیده باشیم این کار باید اینجا انجام شد نه تنها توی این سایت حتی تو سایت های خارجی هم داستان KYC وجود داره قواعد خاص خودشون دارن و دلیل این هم همون کمیته FATF هست که برای جلوگیری از پولشویی و تامین مالی عملیات مخاطره انگیز انجام میشه این سا این گروه میخوان این موضوع رو جدی کنن ازش متدای مختلفی برای کی وجود داره بعد از اینکه این رو انجام شد و تایید شدید و این خیلی زمان بر هم نخواهد بود مبلغ موجودیتونو به حساب این کار به معروف کارگزار واریز میکنید و معامله انجام میده این معامله بین دو تا فرد انجام میشه که حالا تابلوی معاملات رو با هم میبینیم دقیقا مثل بورس که شما یک کد کارگزاری می‌گیرید احراز هویت شیدین وقتی کد کارگزاری گرفتید مبلغ پولتون رو به حساب کارگزار واریز و در نهایت معاملاتتون رو انجام میدید در پایین این صفحه هم اطلاعاتی در مورد این سایت هست و یه توضیحاتی هم در خصوص خودشون ارائه کرده خب میریم بالا من قبلا ثبت نام انجام دادم میریم قسمت ورود و من میزنم پس شما قبل از اینکه بخواین کاری انجام بدین اول باید ثبت نام کنین همونطور که میرییه اییل و گذواژه و تایید و, و در نهایت ثبت نام من برمیگردم به قسمت صفحه اصلی دکمه ورود رو میزنم. قبلا چون ثبت نام کردم رمز و پسوردم اینجا وجود داره دکمه ورودو میزنم. وارد صفحه اصلی میشم. خب شما اینجا داریم ببینید که آخرین معاملهایی که انجام شده روی بیت کوین 144 میلیون .999 99,999 هست با 1500 درصد رشد نسبت به آخرین معاملهایی که انجام شده حد اکثر قیمتی که برای فروش گذاشته شده 150 معاملهایی که انجام شده 145 میلیون و حداقل 142 میلیون بوده 24 2400 گذاشته اتریوم سیا 3 میلیون هزار لایت کوین تتر ریپل و بیتکش هم همونطور که میبینید با قیمت هایی که اینجا نوشته شده. توضیحاتی خصوص کیف پول شما وجود داره که اینجا میتونید ببینید مبلغ ریالی که تو کیف پولتون دارید سطح کاربری که اینجا دارید و محت... وضعیت حسابتون با توجه به تایید سطحی که انجام شده اه... یه سطح دسترسی برای برداشت روزانه ریالی و رمز عرضی وجود داره که میبینید اینجا هم از واژه رمز عرض استفاده شده همونطور که در ویدیوی قبلی در خصوص معادل فارسی صحیح کریپتوکارنسی گفتی میبینید اینجا هم این موضوع رعایت کرده و تابلوی سفارشات باز و با معاملات اخیر شما راهکار ساده چیه وقتی که شما وارد سایت شدید به راحتی میتونید این مراهل رژیستر و تایید صلاحیت انجام تایید راحتی میتونید مراحل ثبت نام و تایید و اراز هویت انجام بدید تایید من قبلا که این کار رو انجام دادم تایید شده سطح دو هستم این بالا همونطور که میبینید دوباره مشخصات تغییرات قیمت کوین رو گفته و میگه که در حجم روزانه این میزان معامله حالا این سایت میگه من میزان معامله را انجام دادم. روش احراز هویت اینه که اول شما تلفنتون رو میزنید، یه کدی میاد، تایید میکنید، کارت شناساییتون رو با فرمتی که توی سایت گفته براشون ارسال میکنید که همون داستان کیویسی ناو یور کاستمر میگن عبارت شناسایی مشتریانو از طریق کارت بانکی و کارت ملی در ایران رو انجام میدن در خارج از کشور پاسپورت یا گواهینامه رانندگی اطلاعات بانکیتون رو میزنی شامل شماره کارت و شماره شبا کارت شماره حسابتون باید همون تو که دو بورس هم همینجوری هست باید فقط مربوط به یه نفر باشه اینا از قواعد و قوانین زده پولشویی هستش که تو تنها توی این حوزه تو بقیه بازارهای مالی در سراسر دنیا هم ازش استفاده میشه یه آدرس و تلفنی هست و در نهایت تایید هویت شما با این تایید هویت شما میتونید امکان معامله در کلیه بازارها رو داشته باشین، وارز ریالی بدون محدودیت و سقف برداشت ریال و رمز ارز با توجه به این ساعتی که من دارم حدود بی... یعنی دقیقاً 200 میلیون تومان در روز هست. خب قسمت اگر میخوام یه خرید انجام بدیم با همدیگه وارد قسمت حساب داری میشیم وارد ریالی رو میزنیم وقتی که وارد ریالی بزنیم وارد شتابی و بانکی داریم مثلا ما شتابی رو انتخاب میکنیم که کارت به کارت, کارت بشه همین از طریق حالا مثلا کارت بانکی که داریم اینکار انجام شه کارت بانکی مورد نظرمون رو انتخاب میکنیم و عبلبه که میخواییم می رو مثلا میزنیم ببینیم 100 میلیون توان رو میگیره و انتقال به درگوی یه پیام میده که حداکثر میزان واریز پنجاه میلیون تومنه اینم بر اساس که توی تراکنش های بانک اعمال شده درش در نظر گرفته شده عدد عوض میکنیم مثلا پنجاه میلیون تومن میذاریم و ما میفرسه به سمت درگاه الکترونیکی خب ما نمیخوایم الان این کار رو انجام بدیم قطعا شما قبل از این رمز پویاتون رو گرفتیم و کاری که مربوط به اینها رو انجام دادیم که اینجا شماره کارت و سی, سی بی, بی توتون رو و وسایر اطلاعات ثبت سب میکنید و پول و حساب این کارگزار واریز میشه خب تو قسمت بازارها گزینه‌های مختلفی دارید اتریوم به ریال بیت کوین به ریال لایت کوین تتر ریپل بیتکش شما این تعداد رمز ارزو میتونید حالا از کوین هم داره ای او اس و استلار هم بهش اضافه شده میتونید به سبدتون اضافه کنید ازش ریالتون رو به اینا تبدیل کنید یکی از مزایایی که این سایت داره این هستش که خب در خودش یک کیف پول داره یعنی شما احتیاج نداریم موقعی که خریدین آدرس یک کیف پول دیگر رو بدید که حالا واریز بشه به اون اونم یک کار حق کارگزینی بابت این نقل و انتقال بگیره این کیف پول درون این سایت هست فکر کنم از ولت سرد استفاده کردن میتونید از خودشون دقیق تر رو بپرسین شماره تلفن و آدرس و پشتیبانشون هم که فعال هست میتونید ببینید ولی یه محدودیتی داره شاید بشه به عنوان نقطه ضعفش گفت هدف من بررسی نقاط قوت ضعف اینجور سایت ها هست در ادامهم چندین سایت مختلف دیگر هم بررسی خواهیم کرد اینکه تعداد ارزش محدوده یعنی شما فقط میتونید تو این ارزا خرید و فروش بکنید و خب بدیهیه که یه مقدار دامنه عملکرد شما کم میشه برگردیم به تابلو معاملاتیش بازار رو ببندیم بریم سراغ سفارش گذاری ما سفارش بازی نداریم اینجا که قبلا گذشته باشیم میریم سراغ بیت کوین به ریال که مشاهده میکنید اینجا یه نمودار مربوط به تحلیل تکنیکال اونایی که دوست دارن تو این حوزه کار کنن میتونن اینجا هم همزمان اینا رو ببینن ازش استفاده کنن اینکه سایت های بهتری رو ماتون ما معرفی خواهیم کرد. یکیش تریدینگ ویو هست که این ویدیو رو پیشنهاد می کنم حتما ببینید امکانات فوق العاده تو تون سایت هست به اضافه ریویهایی که بقیه در خصوص تحلیل تح... تحلیلگرای های مطرح گذاشتن. شما اینجا میگیم من یه واحد بیت کوین میخوام قیمت حدودیش مثلا صد و من چه میلیون تو میذارم ببینم. می حالا ما این عدد شارژ نکردیم ولی میگه که حدد دریافتی شما از یه بیت کوین کمتر میشه به خاطر اون نرخ کارموزی که اینجا داره 35 تا هزارم بیت به عنوان کارمزد میگیره برای معامله شما رو که بزنید و این پول رو شارژ کرده بشین قبلا یا حالا قسمتی از این پول شما میتونی با 100 هزار تومن هم خرید انجام بدید احتیاج نیست یه وایده بگیریم فقط که توضیح دادم در ویدیوهای قبلی در خصوص اینکه یه کوین شامل صد میلیون ساتوشی هست شما میتونید مثلا هزار تا ساتوشی بخرید ده هزار تا ساتوشی بخرید که به نسبت 140 تومن تقسیم که بکنید به اون عدد ریالیش خواهید رسید خب حالا بیاییم تو سراغ تابلای سفارشات میبینیم که اینجا پیشنهادهای فروش و پیشنهاد خرید وجود داره 145 میلیون خورده پیشنهاد فروش یک عددن یک واحد بیت کوین گذاشته 144 میلیون و 500 هزار تا این تعداد بیت کوین میخواد خرید کنه خب وقتی که این دو تا قیمت به هم برسه یعنی این 145 و این دو عدد با هم یکی بشه معامله انجام میشه حالا یه تفاوتی داره بلااستیک میچ بشه این معامله انجام میشه ولی یه نگاه کلی که به پیشنهادهای فروش بندازیم ببینش ایش مثلا یه چیز حدود مثلا سه تا چهار تا سه تا بیت کوین اینجا قابل معامله هست یه سفرم بیا پایین تر نههای مثلا چهار عدد بیت کوین تو این لحظه که من و شما داریم هم صحبت میکنیم قابل معامله هست. سوال بیش میاد که حالا به هر دلیلی که بازار پامپ کنه به سمت بالا خب همونطور که در سطح دنیا این اتفاق میده فروشنده کم میشه اینجا میتونونه فروشنده کم بشه و من میخوام بخرم باید بکنم. یه ویدئوی دیگه تهیه کردیم در خصوص خرید از اکسچنج های خارجی و روش اون پیشنهاد میکنم حتما این ویدیو رو مشاهده کنید اینو به عنوان یه گزینه یه کنار دستیتون همیشه نگه دارید و حواستون باشه که این اتفاق میتونه بیفته نه تنها این سایت بلکه بقیه هایی که تو ایران کار میکنن و در کل در نظر داشته باشید طی آماری که شده در سال 2000 19 میزان معاملات بیت کوین طوری بوده که بیشتر افراد تمایل به نگهداری ارزها داشتند. یه پدیده بنام هافینگ در خرداد 1399 اتفاق خواهد افتاد که اون هم در یه ویدیو جداگانه بررسی کردیم و براتون به اشتراک میذاریم تاثیر اون هافینگ بر قیمت بیت کوین مطابق سوابق تاریخیش بسیار زیاد خواهد بود. تحلیل و معامله گری ریسکش بر عهده خود سرمایه هست است. دوباره تاکید میکنم که ما به هیچ عنوان تایید کننده یک ساعت یا یک عرضه خاص نیستیم فقط از جنبه آموزشی داریم به این مسئله میپردازیم. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه این پایین ما رو لایک کنید با اشتراک گذاشتن این به صورت سخابابتمندن اطلاعات رو در اختیار سایر دوستانتون قرار بدیم و ما رو در توسعه شبکه اجتماعیمون کمک کنید. با زدن دکمه سابسکرایب در گوشه سمت راست پایین صفحه توی کانال ما عوض شد میشین و با زدن اون زنگوله از آخرین ویدیوهای آپلود شده به لحظه با خبر خواهید شد امیدوارم که پسندیده باشید ممنون و چکر خدا نگهدار